У нас одна стиральная машинка на три этажа, здесь, ну, грубо говоря, 70 человек, ну, 77, ну все, все этажи заняты, одна стиралка, которая еле-еле вообще дышит, холодильники, в принципе, есть, электропечки работают, и сразу же, да, сейчас, да, со вчерашнего дня не работают два бойлера, покупаться мы, как бы, особо не можем, работали, Скух не берем. А вы можете показать нам это все? То, что я говорит. Да, ага, вот да? ну, там дальше тоже выключатель, есть тоже там ага. сторона включатель. Это сделали, была жилая комната, мы сделали как для детей игровую сейчас. Угу. Ну вам игрушек хватает, тут все нормально, да? Ну, не нам вчера еще привезли из uh -huh. Миргорода, нам вчера игрушек привезли. Не мы не жалуемся, в принципе, uh -huh. от войны нам скрыться есть, uh -huh. потому что, ну, то, что есть, то и есть, да? Да, просто. мы не жалуемся, мы к этому привыкли, я не знаю, как по мне, нормально меня устраивает ребенку здесь моему нравится здесь деток много он здесь играется ему здесь очень замечательно и все ему нравится игрушек ему много ему всего много все как бы нормально из Харьковской области, области но ну, прописка да? Да? у меня Донецкая это график держава нам дала первый притулок ага. и, то есть дала де жити весни ми тут uh -huh. живемо? Uh -huh. Тепло було. Uh -huh. Ну ви може... сам звідки скажіть? Будь ласка? Я з підізюма Під боровая, бороская. Uh -huh. Гуманітарку непогано дають. Uh -huh. Ну як кажуть, з голоду не здохнемо. Ми ж розуміємо, що есть, ми... Від війни тут да, просто... ми uh -huh. що в нашій державі нужні гроші, нужні. тут. І ми особа лишнього й не требуємо од неї. Є ще тут, готуємося до зими. Тут, якщо нужна наша буде допоможь переселенців, ті, що живуть тут сюди. і я колись робив 20, Я вже на пенсії проробив 20 років. А можете показати просто як і, тут... і пройду, і, покажу, і можу і поробитися. Якщо треба буде це для <звісна> того, ну ми сьогодні дуже. Як би сказати, не знаю, чи ви може чули чи не чули. Якщо ви ведете свій канал, то ви повинні б знати, що наші збройні сили України підійшли до Борової. Да, Ви цього да. мать? Чи знаєш? Знаю, звісно. Я дуже слідкую за да, цього. Да. А я сам з Борової, підійшли до Борової. Ми зараз дуже, дуже, я не знаю. Для вас важливо, Ми, я не, знаю. У мене слов немає. Ми ніколи не думали, що це так буде. Воно так швидко. А на сьогоднішній день, я зараз дивлюся по інтернету, дзвонять з усіх і, тих, і Скупінська дзвонять, і Славяногорська дзвонять, тому що Борова це рядом, і, так, де, да, не гось, купіці, тут. Так що ми зараз, ну, я не знаю, в мене слова немає за наші Збройні Сили. Це ви живете тут, так? Да, це, я тут живу. Ну, тут і, вот. фаласи, тут і діяла і, у нас є. Ну, ну що самі і, привезли, що дали? Да, та багато ми самі попривозили, багато людей дали, я б сказав, тут і, і, і тут. І, Ну, ну скажіть, ну, ну не холодно, чи поки що нормально? Ну, поки що нормально. Я тут е, був вже десь в, в маю місяці, ну, люди казали ті, що е, приїхали саме того весни, що не погано було, не, не, не, mm -hmm. не холодно. Все давали люди. — Це люди дали? — Дали, так? це люди. Це Приїжджали, ось і вчора були у нас тут з Миргорода, Городський голова був, uh -huh. а дивився все тут, тут, ну це давали люди, іменно uh -huh. Миргородський голова вчора був, він скажіть, будь ласка, він сказав, якусь допомогу надасть особисто чи можливо задопонувати? — Ну все натвірували, все, на все записували, все написували. E, якби тут. Ну багато не чого сам. робили. чого саме робили. Це e, e, ага. ми тут скидаємося, збираємося, беремо якісь ті моючі средства. Кожен день ми саме миємо. Ну, ми не требуємо, що нам тобто ми, ми що в нас. Скажімо, Но... скажімо так, ви не переживаєте за те, що чогось немає, і не жалуєтесь того, що те, що є, і то добре те, що воно є. Ну, правда? Наша держава. — Боює? Да. — Так, це... дуже багато рухів опрадувати. Ми теж Ну Так, так, так. — Вибачте, ми хотіли познімати трошки, Дай як ви живете. — Можете? — Так, так. — я кажуть, не гостиниця, але те, що є, це добре. — подобається. — Вам подобається. — Скажіть, будь ласка, ви звідки? Малинівка, Чугуївський район, Харківська область. Сипеться на голову, не лється на голову. Ми приїхали в квітні місяці, було тут тепло, топили. Так що дякуємо цим людям, що нас прийняли. Дуже дякую вам, тримайтеся, щоб Шикар. все було Я добре. Ренка. З весни ранньої весни було те. Да. Ну, як буде у зиму, буде йти угу. пізньо осінь. Ну, бу Будемо надіятися на ЗСУ в першу чергу, що ви повернетеся додому так, раніше. Це ЗСУ, тому що ми усі тут настроєні їхати додому Я і держави. Мы же понимаем, я не, не, не то, чтобы вы не подумайте, что я там где-то, я, ну, державы наши на сидите тоже, мы хочем додому, мы хотим робить, мы хочем, хочем что-то творить. У нас туалет ужасный. Ночью ребенок идет в туалет, ему на голову капает все. Это второй поверх, третий? На первом, ну, а да, втором, на, первом да? Да, на третьем. Yeah. Я на втором сейчас. Тут на втором, да? И на втором, и на третьем. С третьего на второй капает, со второго на первый капает. Можете зайти, посмотреть. Ну, давайте это поднимем. Просто ну, И угу. капает сверху. Включите свет. Ну, ладно. Ну, поднимемся наверх. Я тут, да. я тут, я тут, я там, mm -hmm. керевник. Ну, про эту ситуацию знаю. Да, прогнила труба. Ну, Зараз намагаються допомогти. Була і комендантка, ну, була і кущурик. Будуть не будуть учорі. не звісно, Ну зараз в дане час і діти да. бігають, і взрослі, і старичі, і всі ходять. Ну, залежить ще багато чого. того, що капає, це не страшно. Може і не вистачає, в іменно заводського ми тут не бачимо. Тобто не з'являються. Да. Це була голова Мирограда. Вчора були, були там депутати городського голови Заводського. Я тут за два місяці вже третій я не бачу. Я жив в Вінницькій області. І повірте, і повірте, там люди допомагали. Ну дуже, ну я не знаю дуже там несуть, ідуть. Це не я кажу для того, що, що я там голодний, що щось мені не хворіть. Ну я просто кажу в отошенні Ви відчували ту підтримку, яка там була? Тут люди, ну, люди, ладно. Я за городську голову. Я його не бачу. Було питання в солові перший місяць, два-три кормили утром в обіді, ввечері, все тут. А там, кажуть, появлявся, все це прекратилося, всього всього немає. Гуманітарка, вона я піддержую державу, да, вона старається. Ну тут і, кажуть, по з тим, що на сьогоднішній день вже набагато стало менше. Цьому гуртожитку я останній раз був 40 років тому. Ні, я трошки брешу, мабуть, 45. Ну, тут, тут. Ми бачимо отакі от речі, мабуть, це ті речі, які нам по громада позносила. Бойлер, увага, прохання витерти підлогу після себе в душі. Працює, не працює, ну, щось стоїть... Щось ефективно шуміло, але також ефективно і перестало. Це третій поверх цього гуртожитка, де живуть переселенці в місті Заводському. Ми можемо подивитися, як ви живете? Дякую. А, дякую. Це ви тут живете? Так, більше місяця. Ви тут більше місяця живете? А звідки ви? Я з Славянська, з Сверягорська. Мені добре. Мені так повезло, може мені спеціально Светлана Евгений, у нас старается. Ну, спокойно. Я, в всяком случае, вылезаю. Мне уже лучше намного. Понятно. Спасибо вам. Мы да. пошли да. дальше поднимемся. Помога хорошая вам. да? Да. Ну, в принципе, можно выживать. А там уж... Что есть, то есть. Да, вернуться домой хочется. Больше всего домой в свой дом. Ну, я даже не знаю, я чувствую, что у меня урожение стало, что урожение нехорошее. За тут тоже, тут, может быть, Бельгию мы просто зайдем и подивимся, что тут, что тут відбувається, но Ви, Я знаю, що це приміщення стоїть вже мабуть, років 40 без ніякого ремонту і без ніякого. Дякую вам успіху. Добре, да. Ні з ким не зугодження. Виходимо з території. Виходимо, да, добре. Пожалуйста. Хорошо. А ви хто? Виходимо з території. Ну, просто президент. А я огородник Світлана Дєніна. Хорошо. Харашо. будь ласка, через мене або через міські органи, органи влади. Остановіться! Це ж було вже. Шановні мешканці, нас е, е, вчора... Відвідали е, голова райдержадміністрації. Е, ті питання, болючі, які у нас на, на, нагально стоять, це саме найболючіше – це проводка. Чи, як, ну, наша електро, електрозабезпечена. Гуртожиток навчальний. Після пожару в Одесі всі гуртожитки навчальні була заборона робити розетки по кімнатах. В нас усе було зроблено під учнів. Але на сьогоднішній день виникають питання такі, що дітям треба вчитися дистанційно. Людям треба десь заряджати телефони. І розетки необхідні. Крім того, в нас 2 кВт, по-моєму, потужність нашої мережі, мережі. в училищі, в, в цьому гуртожитку. Це дуже мало, дуже це вкрай було. мало. Нам треба по два холодильника на етаж, по дві двох камфори Електричні плитки на поверх. У нас працює два бойлери, сьогодні вони вибили. Оце вже вони, сьогодні я день не можу до електриків зв'язатися. Вони працюють на виїзді. У них немає зв'язку, бо вони в вирішальному ще десь роблять укриття. І люди, практично у нас бойлери все готове. Ми не можемо їх сьогодні включити, я не знаю, я просто не електрик, я не знаю, що нажать. Светлана Генія, у нас трошки з вами починалося не дуже добре е, е, спілкування, але я бачу, що це тільки того, що дійсно ситуація не дуже добра. Скажіть, будь ласка, хто може допомогти, хто міг би допомогти, на ваш погляд? Ми звертаємося скрізь. Нам допомагають різні благодійні фонди. Люди в біді, в першу чергу, забезпечили постіль, одіяла і подушки вповні. В рівній мірі все, всіх мешканців, які у нас проживають, я всім видала. Дякую, велике спасибі нашим мешканцям. Вони принесли в перші дні, забезпечили нас і матрасами, і е, постілью. Ми навіть могли поділитися, з, на фронт ми відправили, е, і, і потім нам дали ще нову постіль. У нас тепер по два комплекти, один стирать. У нас нагальне питання по машинці стиральні. У нас одна машинка стиральна, яку приніс наш сторож, стара, вона скоро розсипеться. Там, Сам на, свою власну свою, отдав? Свою власну через дорогу, Олександр Іванович. Е, ми сьогодні, не сьогодні, ми вчора звертали на всі ці питання увагу голову райдержадмі, голові райдержадміністрації, озвучили всі ці питання і по забезпеченню електрообладнанням, і по забезпеченню в першу чергу сприяти вирішенню питання із Обленерго, Полтава Обленерго, було по, реконструкції, два, да? по реконструкції електромережі. Вона у нас, не, не, її потужність не, не відповідає вимогам. Не це час. на той час, коли це будувалося, це було нормально це а було зараз нормально навіть коли жили діти це було нормально тоді ми готували централізовано в їдальні на одній е, промисловій плиті нам вистачало цього а тепер кожен вимушений готувати самостійно кожна кожна родина готує собі їсти самостійно і цієї потужності не вистачає дуже часто в цей час пік у такий е, утрішній час вибивають у нас е, не е, е, вибивають норма. у нас е, Пробки, і виключається електроживлення по всьому гуртожитку. Нам допоможуть це ж опять благодійна організація. Люди в біді. Ми з війшли в їхню програму. Вони нам пообіцяли замінити вікна і дати допомогу. Дадуть всі труби для того, щоб замінити і ще поручні. Можливо, ви бачили в нас у тут. Е... ми бачили, побачили, побачили все, що можна це Слана Євгенія. Питаннячко хто із владних структур? Ну я не знаю, мирська влада. Воно ну, курірує добруля Сергій Василович. Він у нас буває ну на тижні. Ну по ми з ним спілкуємося щоденно, а буває ну ну по два і по три рази на, на день. Він буває він нас курірує від міської влади. Uh -huh. Значить, ми зараз закрите училище. Ми нас закрили згідно наказу міністерства. Ми припинені і приєднаний наш цілісний майновий комплекс до державного навчального закладу Гадяцьке вище аграрне училище. І тепер весь наш комплекс приєднаний до Гадяча, директор Олександр Миколайович Мигаль. Вони, ну що вони в змозі, вони далеко, я скажу, вони далеко. Вони, як ми свої кроваті відправили на фронт, вони дали нам кроваті із Веприцького училища, прислали. вони прислали нам матраси, те, що нам було на той час необхідно. Бо в нас геологи виїхали, в нас не було навіть своїх кров, нас шість кроватів було. Всі ми потікали вітеря, бо ми не хочемо бути, жити під окупованим територією. Ми тікали, ми, я тікала. Дзвінняюся. Без трусів, в тапочках, в комнатах, тікала, тікала на Краматорськ. Краматорська на Дніпру. Угу. З Дніпра на Западну Україну, на Вінницю. Угу. Везде в Дніпрі мені люди допомагали, на Вінниці мені люди допомагали. В Вінниці, області, журлиці ми прожили два місяці. Угу. Спасибі людям, людям люди допомогли. Далі я захотіла перебратися поближче до, до дому, угу, до хати. Угу. Угу. Ось, рядом Харківська область, сюди пер, пер, переїхати. Сама, взагалі, я росіянка. Ви добре говорите українську мову? Училася. Спеціально вчилася розмовляти на українській мові. На Вінничині мені помилися. Сюди приїхала, позвонила до Світлани Євгенівни. Я, я взагалі, я вибачаюся, звісно. Жінка Великої душі. Угу. Вона нас прийняла. Посилила на третій таж. У мене хворі ноги. Я її попросила, пожалуйста, мене переселіть на перший таж, бо я не, не, дай, не дойду. І в мене, як сказати, колострохобія, чи як вона називається. Я боюся цього пространства спускатися вниз. Вона знайшла мені кімнату. Ми, я там живу. ту ту так, да, важко було. Кажуть, тут в нас погані умови. Вчора приїжджали, казали нас розселити. У нас ніхто, ні одна душа не захоче десь розселятися, десь виїжджати. У нас полтавчани носять з Заводського, нам носять жителі і огірки, і помідори, і картоплю нас усім забезпечують. Угу, Насчет угу. жителів і коменданта, нас немає ніяких е вона чи може нам всім допомогти? Просто скажіть, що доще, найдужче вам хочеться. Що нам доще хочеться? Нам хочеться, звісно, перемоги. Сьогодні у мого чоловіка день народження, і сьогодні взяли е-е на насвободили, ну, війшли у моє ага, борову да. селище міського типу. Так що я извините, я така рада. Ми вже цю цю подію нам це, дуже. Приємно. Це тут. Нам край необхідно. У нас машинка стиральна є лідише. Нам потрібна на даний момент стиральна машинка. Оце ми і звертаємось. Шановні жителі Заводського, шановні жителі Лохвицького району колишнього, якщо є можливість допомогти, допоможіть, будь ласка, пройдіть нам і допоможіть. Що вам необхідно? Стиральна машинка. Стиральна машинка. Жителі дорожки. дорожки. У нас дітки, дітки маленькі. Є новорождені по два місяці. Угу. Є діти з особливими потребностями. Угу. Он дівчатка ходить. Їй теж треба на на подлогу. Есть детки 3-летки, им тоже надо на подлогу. Ну, электрика у нас нет, потому что у нас вибывают эти... Э, а даже... розетки, выключатели? Да, у нас бойлер там выключается. Ну, ну, ну, ну, ну, в общем, у нас все нормально. У нас вот такие мелочи, которые нам нужны. Uh -huh. И еще бы мы хотели... Э, насчет гуманитарки. Химия... Практично сюди для гігієни немає не, не порошка. Ну, як? Одні, одні, одні люди отримують, ну, наприклад, це я. Пенсії в мене немає, таких людей багато, як я. Пенсії немає, живемо тільки на ці дві тисячі допомоги. Більше нам не на що жити. І так, як купити порошок, і, чи шампунь, чи стиральну, тут. для нас це, звісно, проблемно. Шановні випадка, друзі, для... кожен з нас може стати на цьому місці, на місці цих людей. Тому, будь ласка, не будьте байдужими, просто прийдіть і допоможіть, чим зможете. Ще, можливо, якісь побажання. Побажання. Спасіба жителям Заводського, що нам піддержують. І де тільки не обращаємося, і вони всім нам допомагають. Дякую вам. Тримайтеся. Тримайтеся. До побачення. До побачення. Гарного дня вам.